איך אתה רוצה לדעת? איך אני משלם לספקים בסין? איך אני מעביר לספקים את הכסף? האם אפשר לחלם דרך פייפל? שאלה מעולה. תשבה בדרך אליך. היי, אופיר, יש המון שיטות של סינים יכולים לקבל את הכסף. העברה הבנקאית, פייפל מקבלים ויש להם חשבון פייפל, או אפשר להעביר דרך uh, trade assurance, שזה בעצם סוג של דרך uh, אליבבא, שהם בעצם דואגים לביטחון שלך, וזאת היא השיטה שהיא מומלצת אם אתה באמת רוצה לדאוג שלא יעבדו עליך. אז התשובה היא שכל שיטה שהספק מקבל כסף, אתה יכול להביא לו כסף, כי אני לא מכיר מישהו שאומר לא לכסף. אגב, גם אה, פיוניר זה שיטה ויש הרבה ספקים שמשתמשים בפיוניר, תישל מומלץ להשתמש בפיוניר כי אין שם מעמלות כשמעבירים מפיוניר לפיוניר אה, וספקים שעובדים עם פיוניר, כדאי לעבוד איתם דרך פיוניר, זה שיטה טובה, אז אה, איך שתבחר. לכם יש שאלות בנושא אמזון תרגישו חופשי לשאול אותן בתגובות פה מתחת הסרטון ואנחנו כמובן נשמח לענות לכם על השאלה שלכם באופן ישיר בסיבור הבא